فينا <تصفيق> شوقينا رجعة تضر ويا ولد ويا سيراتو كأنه شادو دار، أتمنى في منتهى غنى إسرانا. دار، في I'm oh.